речник Східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, лиманський саме напрямок за останній тиждень став прямо лідером по саме артилерійських ударах. На вашу думку, і з чим це пов'язано і як думаєте, чи намагатиметься ворог і чи ставитиме на меті перед собою знову окупувати Лиман? Е, ну, я можу сказати, що... Він завжди е, тут проявляв активність, е, якщо говорити про російську армію, е, концентрація ворога, в тому числі найновішої техніки ворожої, бронетехніки, е, дронів Камікадзе, е, засобів аеророзвідки саме на Лиманському напрямку. Вона навіть більша, ніж на Бахмуті. Просто на Лиманському напрямку дещо краща оперативно-тактична обстановка, але це виключно завдяки героїзму і професіоналізму української армії та Збройних сил України, зокрема, до яких я маю честь належати. От. І, можливо, дійсно, після е, таких е, подій в Бахмуті, е, можливо, буде пересування е, армії, російської армії більше ще на лиманський напрямок і бажання повернути Лиман. Я впевнений, що керівництво Збройних Сил Командування передбачає всі випадки, а ми, як звичайні бійці, офіцери, готові до будь-яких розгортання подій. Наш, у нас є наш район оборони, за який ми відповідальні. Ми повинні тут забезпечити Найкращий прийом ворога, його знищення і спалення всієї техніки. От, і над цим ми працюємо. А щодо загальних таких е е е оцінок, ну, е я можу висловити свою думку, що дійсно е є політична мета у керівництва Російської Федерації, у їхніх воєначальників, Саме захопити Луганську і Донецьку область повністю, і, і вони будуть кидати сюди всі свої сили, вони будуть йти в лоб, будуть нищити всі села, всі міста, тому що завдяки військовій майстерності вони не можуть захопити жодне місто. Вони просто його знищують до останньої цеглини і тоді вже заходять в ці міста. Тому можна очікувати дійсно активізації обстрілів і е, е, знищення е, прифронтових міст на Лиманському напрямку, як і на всій е, Донецькій і Луганській області. Так, пане Руслане, якщо ми подивимося на карту, то ми зрозуміємо приблизно навіть задум росіян, тому що Звісно, що росіяни хочуть вийти до Сіверського Дінця з району Криміної, так, захопивши, як ви сказали, Лиман. Зрозуміло, це потрібно росіянам для того, щоб в такі лещата взяти наше сіверське угруповання, тому що без того... Без знищення чи без відтиснення українського гарнізону в Сіверську росіяни не можуть просуватися нормально до Слов'янська. Відповідно, Слов'янськ – це для них є стратегічна мета в цьому регіоні, і це для них є певний символ ще з 2013 року. Зрозуміло, що і Слов'янськ, і Раматорськ, і в військовому сенсі дуже важливий, і для нас, і для росіян, тому що це є форпост важливий. І без заняття слов'янська росіяни не зможуть вийти до адмінкордонів. От що ви думаєте про це, наскільки в росіян взагалі є наступального потенціалу для того, щоб вийти в перспективі, наприклад, от якщо їм буде вдаватися це робити так до Слов'янська-Краматорська, ми ж знаємо, що там висота і вони під нами, так, і це гора Карачун. Якщо росіяни билися за Бахмут місяцями, то їм доведеться, напевно, довелося би Слов'янський краматорськ брати не менше ніж рік, напевно. Я думаю, що не варто недооцінювати наступальний потенціал, і техніки у них є вдосталь, і не вірте в ці казки, що там ракет на 2-3 дня, у них закритий виробничий цикл ракет, так і військової техніки, і скільки, зокрема, і на нашому районі не спалено їхньої техніки, танків, на їхнє місце приходять нові, вони їх виробляють, і техніки в них скільки, скільки їм треба. Е, інше питання, що е, їхня військова тактика, вона дійсно розрахована на такі лобові атаки, коли знищується вся піхота, коли співвідношення втрат е, неспівмірне з нашими, хоч і, звісно, це великі жертви, які кладе Україна на алтар своєї перемоги, От. але вони будуть йти, будуть йти в лоб, будуть прожимати, продавлювати нашу, нашу лінію оборони. От. Задача Збройних сил дійсно в цій страшній війні проявити майстерність, воювати в першу чергу розумом, а не так, як росіяни ще по стандартам совєтської армії просто закидують трупами свої закидують трупами передові позиції і від цього мало що змінюється. І це буде тривати довго, вони будуть йти, війна буде тривати довго і рано чи пізно ми перемелимо всю російську армію і знищимо Цю техніку Росії От, тільки таким чином ми зможемо завоювати перемогу. Війна довга, війна жорстока, але переможна.